مرحبا ترحيبهن بهل المواجب الاصيله عد ما لاحت برقو عد ما حنحن رعدها يا هلا باللي لقاهم يشفي الروح العنيله الشمس لا جات بكبدها يا وجه النورها هاك الشمس لا جات بكبدها مرحبا ترحيب تنبه للمواجب الاصيله عد ما لاحت فروق وعد ما حد نورها كالشمس لا جت بكبدها، فرحه ما الكريمه بنتها الاجواد الاصيله، ام خالد يا سعدها اليوم في فرحة ولدها، ام خالد يا سعدها اليوم في فرحة ولدها، ام خالد والمدايح كلها فيها قليله، الزيونة ونصابها وما نحصيها في عددها، بنت شيخ بالكرم والطيب ما نلقى مثيله، شيخ وشيخ طال والمواقف هو أسدها، من زحول الماخذين المجد وسيوفه وخيله، لابت انتظر بالافعال جزال وتعتمدها، لابت انتظر بالافعال الجزال وتعتمدها، وفقاري يا ام خالد فيك وانت له سليله، ذات راعي المرجله وللمراجل هو سندها، يا عسل جنة مقره والنبي فيها خليله، جعل دبره رو في كل اوقاته يردها وانت اللي لهم الناس مقدار وفضيله القروم اللي لكل الناس ما تكسر مددها القروم اللي لكل الناس ما تكسر مددها وابو خالد هو كريم ومن ضحاطيح القبيله العريبين الجدود ومن صاكن من نشدها الجود يا خالق ولو النبيله يا وريث ابوك بافعاله واسمك ما قدها ربعك اللي يكسبون الطيب ويا نعمل دبيله عزوتي عبس ولا شل البيوت اللي عمدها واثنية الترحيب باللي قد لفا شعر وشيله مرحبا بضيوفنا عد النجوم وما بعدها مرحبا بضيوفنا عد النجوم وما بعدها النجوم ما بعدها